У місті Вільнянськ Запорізької області о 8 годині ранку на зупинках громадського транспорту людей обмаль. Водій маршрутного таксі номер 7, що обслуговує пасажирів за маршрутом від Вільнянська до Запоріжжя через село Матвіївка Сергій Терещенко розповідає, працювати сьогодні почав близько 6 години ранку. В цей час на зупинках люди були, але взяти міг не всіх. Нам приказали тільки Нам заборонили брати багато. Нам наказали брати тільки за місцями для сидіння. В масках беремо і обов'язково із перепусткою, що людина дійсно їде на роботу. У нас ось маршрут номер 7 поки їздить за старим графіком, то без змін. Яка була кількість маршруток, така і залишилась на маршруті. Водій метро каже: "Впускай людей у маршрутку тільки із спеціальними перепустками". Перепустками, так. Да. Тільки з перепусткою. Тому да. Ну, подумажу, половини нету, туди. Да. То, діти брати? до сестри Ольга Миколаївна розповідає. Вона пенсіонерка, не працює, тому перепустку її взяти ніде. Таке <звіху> інтерв'ю? Мені в надо на нозі я буду йти пішки. Це нормально. Лікарю вам Запоріжячик? Та тут по месту. Ну так все одно мені далеченько йти. Мені ж не 15, ви уже пенсіонерка. О 7.30 ранку на зупинках трьох приміських селищ Балабиному Кушугумі та Малокатеринівки порожньо. Водії маршруту 202, які курсують між Запоріжжя Першим і Кушугумом, скаржаться, що працювати сьогодні доводиться або в нуль, або навіть у збиток. Люди були, але ну, не береште, що нема справ. Що будете робити? До вечора буде видно. Що там скажуть? Почитаємо. Ну, поки так солярка. Я не знаю як працювати, але справок немає, люди, люди залишаються, а толку. Нам оно солярку треба за щось заправляти. Так що я не знаю. У всіх справок нету. Усіх довідок немає. З восьми людей я взяв одного з міста, їхав порожнім. І хто мене буде заправляти? Я не знаю як зараз. Приїдуся ще один раз і поставлю машину. Хай стоїть. Мешканка Балабиного Маргарита має перепустку і чекає маршрутне таксі, аби дістатися до міста. Я працюю в зоомагазині, тому мені зразу менеджер видала цю перепустку. Попутнім транспортом планує дістатися роботи мешканка Кушугума Олена. Каже, останні два дні мали вихідні, і лише сьогодні на роботі мають видати необхідну довідку для громадського транспорту. Я хвилююся за те, як я буду їзти ввечері. Я хвилююся, як буду їхати увечері додому. Зараз отримую довідку, але якщо обмежать за часом пересування приміського транспорту, то на таксі мені немає сенсу витрачати гроші. Навіть на попутці буде невигідно. Дар'я Пасічник, Валентин Пересипкін, Вадим Тимченко, Андрій Варіонов новини на суспільному Запоріжжя.